Demokrati er deltagelse. At alle har en stemme. Når man gider at høre, prøver, hvad andre siger, selvom man egentlig er dybt uenig med dem. Demokrati er noget vi alle har. Det er til for folket og ikke omvendt. Det er sådan vi afgør de store ting. Og kun de store ting. Demokrati er besværligt, men nødvendigt. Demokrati er rettighed og frihed. Sammenhold. Retten til at Jeg bare bryster, når man har lyst. <laughs> Retten til at tænke frit. Er friheden til at være den, man gerne vil være. Demokratiet skal simpelthen genopfindes for hver eneste generation. Demokrati er fællesskab, og at man lytter til hinanden. Er den vigtigste aktie, du nogensinde kommer til at eje. Demokrati er ytringsfrihed. At alle har lov til at bestemme. At alle har en stemme og at deres stemme er lige meget værd. Er værd at værne om, værd at forsvare. Demokrati for mig er, at alle kan blive hørt, når alle bidrager og alle er en del af fællesskabet. Fællesskab! Demokrati betyder ufortrøden tillid mellem mennesker. Demokrati er samtale. Ligeværd. Lighed. Demokrati, det er vores allesammens medbestemmelse. Det er frihed under ansvar. Det betyder, at vi skal have åbenhed og adgang til til efter i kortet. Yeah! Yeah! Demokrati er yeah, great! Demokrati er nogle gange ganske besværligt. Og de stærke skulle der bære de svage. Men det er også, at vi diskuterer, debatterer og tænker sammen. Udvikler politik sammen. Det er absolut den mindst strenge styreform, vi kan opfinde. Demokrati er en viljesakt, Respektfuld samtale og kompromis. Det er en afspejling af den danske befolkning, så alle har, øh, har en stemme. I visse tilfælde noget meget godt, og i andre tilfælde noget meget dårligt. Demokrati er den bedste af en hel masse mere eller mindre umulige styreformer. Den vigtigste kvalitet, vi har ved et moderne samfund. Demokrati er, når man, man har respekt for ligesom alle de andre. Retten til at være en del af dem, der bestemmer. Demokrati er, når borgere løfter helheden i fællesskab. Det er samtale. Det er, at uanset hvor uenige vi er, så mødes vi på god og ordentlig vis og taler sammen. Mændretal må også have lov til at stemme. Demokrati er at finde ud af, hvor man står, og så tage stilling og gøre noget, uanset at det koster. Det er for Demokrati, folkestyre, Frihed under ansvar. Det er et helvede for os, der bor på gaden med sådan noget. Demokrati er samtale. Også med dem, jeg ikke kender og dem, jeg er uenig med. Demokrati er øh, alles ansvar. Er alt for vigtigt til overlade til politikere alene? Demokrati er, når øh, alle stemmer bliver hørt. Demokrati er et samfund, alle har del i. Alle! <laughs> Jeg tror faktisk, at øh, det er sådan, det er.